پہلی غلطی جو ہے وہ ہمارے گھر سے اور دوسری غلطی ہمارے معاشرے سے جو ہمارے بچوں کو ملتی ہے اس میں بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے اب جب ہمارا بچہ چھوٹا ہے اس نے جب بولنا سیکھا چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا بچہ جب بولنا سیکھتا تو اس کی زبان پہ سب سے پہلے کلمہ جاری ہوتا اللہ اکبر لا الہ الا محمد الرسول اللہ یہ لفظ جاری ہوتے ہیں لیکن افسوس صد افسوس کہ جب ہمارا بچہ بولنا سیکھتا ہے دو تلی زبان ہے ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہے ہمارے معاشرے میں یہ ماحول ہے گلی محلے کا یہ ماحول ہے کہ ہم بنا گالی کے بات ہی نہیں کرتے او فلان ڈپکان او فلانے مطلب کہ کوئی بھی بات ہماری جو ہم شروع کریں گے بجائے اس کے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا اس میں گالی آتی ہے تو ہمارے بچے نے اس کو پک کیا اس کو فالو کیا اس کو ذہن میں جگہ دی پھر ویسے ہی اس نے بولنا سیکھا کیونکہ بچہ جس جگہ پر رہتا ہے جس ماحول میں رہتا ہے وہ اسی طرح بڑا ہوتا ہے تو جب ہمارا بچہ بولنا سیکھتا ہے تو گھروں کا ماحول ہمارے سامنے ہے تو سب سے پہلے ہمارا بچہ کیا دیتا ہے گالی تو ماں خوش ہوتی ہے میرے بچے نے آج گالی دی ہے آج میرا بچہ بولنا سیکھ گیا ہے آج میرے بچے نے اپنا کمال کی بات کی ہے جو بڑے بڑے بندے کرتے گئے آج میرے چھوٹے سے بچے نے توتنی زبان میں وہ بات کی گئی کاش کہ اس ماں نے یہاں پر روکا ہوتا کہ بیٹا یہ بات غلط ہے یہ بات درست نہیں کہنا کیا چاہیے تھا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن نہیں ماحول ہی نہیں ہے تو خرابی یہاں سے پیدا ہوئی پھر بچے کو جب احساس دلایا گیا کہ بیٹا تو نے اچھا کام کیا ہے یہ کام اچھا ہے تو پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی اور یہ حقیقت ہے یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے یہ گھروں کا ماحول ہے میں نے خود دیکھا ہے میرے پاس بھی شکایتیں آتی ہے بچے نافرمان ہو رہے ہیں بچے کہنا نہیں مان رہے تو پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی بلکہ رات کو سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ آج ہمارے بیٹے نے بولنا سیکھا ہے اور پہلا لفظ بولا ہے اور کیا بولا ہے گالی دیا ہے اور پھر باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا ذرا وہ گالی دے کے دکھائیں پھر دادا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا ذرا وہ گالی ذرا مجھے بھی دے کے دکھا اب بچے کو اس چیز پر امادہ کر رہے ہیں اس کو سکھا رہے گا کون ماں باپ گھر کا ماحول تو پھر غلطی کس کی ہے بچے کی نہ ماں باپ کی غلطی ہے اب جب بچے کی سوچ بن رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے ذہن میں نفرتیں عداوتیں قدورتیں بکس اناد لڑائی جھگڑا یہ چیزیں ڈالتے گئے یہ نہیں ڈالتے کہ دین کیا کہتا ہے ہمارا بچہ جب بڑا ہوا تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھے اور انگلش بولنا سیکھے کیا ہوتا ہے کہ بچہ سکول گیا بولنا سیکھا تو اسکول میں تو پہلے اسلامی ماحول ہے ہی نہیں پہلی خرابی گھر میں اب دوسری خرابی جن کے حوالے کر کے آئے ہیں. اب میں اسکول کی مخالفت نہیں کرتا لیکن ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہمارا بچہ سکول پڑھ کے آتا ہے نا تو وہ ٹنکل ٹنکل لٹل سٹار یہ سیکھ کے آ گیا اس نے بولنا شروع کر دیا اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ ذرا یہ پوئم اپنی آنٹی کو سنا اپنی آپ کو سنا اپنی پھوپی کو سنا اپنی خالہ کو, کو سنا اپنے دادا کو سنا اب ہم یہ سن کر اپنے بچے کی آواز سن کر خوش ہو رہے ہوتے کہتے اور اندر کی اندر ہم اس چیز سے محروم ہو رہے ہوتے گئے کہ ہمارا بچہ بجائے اس کے جو پوئم اس نے یاد کی ہے رٹی ہے وہ پڑھ رہا ہوتا رب نغ فرلی ولی والی تیا ولیل مقم نینا یوم یقو السار دن میں پانچ مرتبہ اس نے یہ پڑھنا تھا محروم کس نے کیا ہم نے کیا بچے کو دین سے دور کس نے کیا ہم نے کیا بچے کی سوچ خراب کس نے کرائی ہم نے کرائی اور حقیقت بات ہے میرے بھائیوں حقیقت ہے سونا جو ہے نا سونا اس کو اگر آپ ایسے لے کر چلے جائیں نا بازار میں اس کی قیمت نہیں لگے گی مطلب جو ہونی چاہیے وہ نہیں لگے گی جب تک آپ اس سونے کو کسی سونا بنانے والے کے پاس کسی زرکر کے پاس لے کر نہیں جاتے کسی سونار کے پاس لے کر نہیں جاتے وہ سونا اپنی پہچان دنیا کو نہیں کروا سکتا اگر آپ وہ سونا لے جائیں لوہار کی دکان پہ تو کیا اشر ہوگا وہ لوہے کے بھاؤ پہ بکے گا اگر آپ سونے کو لے جائیں گے سونار کے پاس تو وہ بکے گا سونے کے بھاؤ پہ پھر وہ بھٹی میں جلے گا پھر اس کو تھوڑی سے مارا جائے گا پھر اس کو ایک مخصوص شکل میں ڈھالا جائے گا پھر اس کو مارکیٹ میں بازار میں پیش کیا جائے گا پھر اس کی قیمت لگے گی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ذرا سوچیں کہ ہمیں جو اللہ نے نعمت سے نوازا رحمت سے نوازا تو کیا ہمارا وہ بچہ سنار کے پاس جا رہا ہے یا لوہار کے پاس جا رہا ہے یہ سوچ کس نے کرنی ہے ہم نے کرنی ہے ہمارا بچہ جہاں پر انگلش سیکھ رہا ہے کیا وہیں پر ہمارا بچہ رب جعلنی مقیم مقیماتی ومن ضروری ربنا رب نا وطب کیا یہ دعا بھی سیکھ رہا ہے جہاں دن میں دس بار بیس بار اس نے انگلش کا لفظ بولا وہاں پر اس نے پانچ مرتبہ والدین کے لیے عزیز و اکارب کے لیے دادا دادی کے لیے بخشش کے لفظ بولے اور یہ زبان وہ میٹھی زبان ہے کہ رب تعالیٰ کو اس زبان سے نکلا ہوا ہر اچھا جملہ پسند ہے اگر بیٹا ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے تو اس سے بڑی نعمت اور خوشی اور ہو کوئی نہیں سکتی اور دیکھیں نا میرے بھائیو ہمارا بچہ سولہ پڑھ گیا انجینئر بن گیا سوسائٹی میں نام ہو گیا لیکن ہماری بد قسمتی کہ ہمارا بچہ ہمارے مرنے پر ہمیں غسل تک نہیں دے سکتا اس ڈگری کا کیا فائدہ کہ جب ہمارا ہی بچہ ہمیں غسل نہیں دے سکتا جب ہمارا بچہ ہمیں کفن نہیں دے سکتا ہمارا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا اور میرے بھائیوں جس بھول میں ہم پھر رہے ہیں نا کہ آج ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا کے جائیں گے تو ہمارے بچے کا نام ہوگا تو نام تو ہو گیا لیکن نام تو دنیا تک ہے دنیا ختم ہونے کے بعد زندگی ختم ہونے کے بعد وہ تو نام ختم ہو گیا ہمارے مرنے کے بعد اگر ہمارے بچے کے پاس سکول کی تعلیم ہے تو کو ہمیں اثال ثواب کیسے کرے گا